Потріхнеться доля. Окснутся доля. Згинуть наші воріженьки. Так? З... Згинуть наші воріженьки. Ну тіпа вийдяє. З... Згинуть ворі наші женщки. Та я за а ну, я що стає, ще harmful б'їпнут Я хто thumb гнів по випад Згинуть наші воріженьки. Женьки? Ж... Женьки? Ворог. Ты, ворог. Ворог, ворог. Ворог, ворожень. ворожень, ворожень. Як краса на сонці. Як краса на сонці. Не і как, давай нахуй, как какай мені туди. Як Роса на сонці. сонці. запануємо ми, ми, Запанує ми браття. У своїй сторонці. У своїй сторонці. Ручку йому, блядь, листок нахуй хай записує гімн. І до блядь, приїзда Яни він стоїть і співає гимн.